אה, לא. כל בסדר? מה? 11.30 עוד ישן. לא, איזה? רומן. איזה ישן? לא. אני מחמש בבוקר על הרגליים. אה? מסדר, מיליון וחצי מובטלים. אומר לך, זה לא קשור אליי, יש לי מלא לקוחות, מלא עבודה. אה, נו, מה, מה? Uh, מה למשל? מה למשל? לא יודע, היה לי איזה של uh, סופר-פאם ממש מגניב. That's תילמנו right, בסניפים, יש עכשיו מבצעים כל מיני. יש לי מבצעים טובים מאוד. כן, סופר-פאם. אבל לא אמרת לי, יש לי קרם שאני צריכה להחליף. ציימנו לח... mm -hmm. ל... yes, uh, יש עכשיו, uh, גדול שמענקים שמורות טבע. לנקות מה? זה לא תפקיד שלך. אמא, אני לא ניקיתי, אני ביאמתי את הפרסומת. אה, את הפרסומת עשית. משהו, אמרתי איך מה עכשיו, של רשות הטבע והגנים, מה אנחנו נוסעים לטייל בארץ. הנדידה עכשיו של הציפורים זה מדהים. נו, נו, בסדר, זה גם בסדר. עשינו משהו לבנקים. אה, מצוין, אני הבן שלך עושה פרסומת לבנק לאומי? היית מה אמינה? נו, אני יודעת, אתה מאוד מוכשר, אבל מה... אופי חלום מכיר אותך. כן, האמת שפרסומת מרגשת. אם יום 2, תסתכלי בפרסומות, הפרסומת של הבנק זה שלי. כן? כן, בטח. כל הפרסומות של הבנקים זה שלי. העיקר שישלמו. כן, אין לך מה הכל טוב, הבן שלך הצליח, ברוך השם. אבל עדה, אז יש לך מה לאכול? כן, יש לי מה לאכול. טוב. אה, נו טוב, לא משנה. אני חייב לרוץ, אמא, יאללה, יאללה, ביי, דש לאבא, ביי. אני מה עשיתי לשקיאו